Κανέναν δεν αγαπώ. Κάνω την πάπια, δεν λέω κουβέντα. Ακούγεται μόνο κοκκό. Συμπεριφέρομαι σε όλου, όχι σαν ανθρώπου. Λε κι είναι βροx-πρόx. Τον αστυνόμο τη γειτονιά μου εγκαρδιά το χαιρετώ. Σαββαίνω, πα στη δουλειά μου ναι. Φραγκά την πελάτε. Ζητάνε σαμπάνια και στρίδια λίγο πατέ. Τι κι αν τα σερβίρω, νομίζω δεν θα τα κουμπίσω. Μάλλον ποτέ. Έλα στα ρόκα, πόρτα μα κοιτάνε τώρα είμαι μέσα. Τζετζί, κυρίλη. Που γίνεται πια δεν κατανοώ γιατί δεν αφορά εμένα. Δικαιώματα ζητάνε μπελίδε, ανάγκη δεν έχω κανένα. Αν πάρει όλου αυτού η μπαλά, θα αργήσει να για μένα. Κι όταν θα έρθει θα τα έχω χαμένα. Είναι το καραθλό αγόρι με τι πόρτε και το φλάι. Ο χαζόνικο κυραίο στη δουλειά του που κοιτάει. η TV που τη βοθρύλα τη, τα μάτια σου ξερνάει. Η σιωπή σου ή συνένοχη που του χαμογελάει. Είμαστε το right. Είμαστε το right. Είμαστε το ΡΑΙΧ Είμαστε το Δεν έχω κάτι να πω Πώς. Τα λένε για μένα τα μέσα και δεν απαιτεί ούτε καν να το. Ότι μη άνθρωπο σίγουρα και σαχάνος το και σαν χάνος κοιτώ Τι βρίσκω κα με που και με πλάρινό Που όπα Τα αφήνω για αύριο Σταίνουν ανθρώπου για πλάκα συνέχεια ακούω στο ράδιο Συλλήψεις σε που μόνο πετάξανε ένα φυλάδιο Με πρίσμα εμένα μοναχα μπορώ να αντικρίσω το άδικο Τα αφήνω για αύριο Είναι το καραφλό αγόρι με τις πότες και το φλάι Ο χαζόνικο κυρέος στη δουλειά του που κοιτάει Η τυφή που τη βοθρίλα τη στα μάτια σου ξερνάει Η σιωπή σου, η συνένοχη που τους χαμογελάει. Είμαστε το ράι, ράι. είμαστε το ράι, ράι. είμαστε το ράι, ράι. είμαστε το ράι.